Kavunurmikeskuksen tonttupajasta terveisiä. Meillä on muutamia joulajav vinkkejä ja tässä niistä ensimmäinen. Meillä löytyy tietysti joka lähtöön kuntotestejä, iästä riippumatta, kuntotosta riippumatta ja on näin hyvä muistaa jouluna tai tasavuosipäivinä, eli tutustu meidän testivalikoimaan ja Anna ilonia kestävä lahja.